Bax, budur Erməni vandallarının Lachin şəhər Qəbəsanlıqda gördükləri əli işləri. Baxın. Qəbəsanlıq tamamilə yarasız haldadır. Aha, rəqə. Kimə Şəhər yoldaşımız Dəhmanın qəbri. Ha, bu qardaşlar da yenə bu vəfəni gətirdilər, vurdular. Allah rəhmət eləsin. Alçaqlar, xıyarəsizlər. Qəbrlərimizi furtuq görəndən günə qoyurlar. Bakodur. Yerdə nəsil bir millətdir. Yerdə nəsil Çox az qəlbizərin daşlar durur, çox az. Bir xarabə alır, ilanetle, şerefsiz İrman'a. Hiçbir İrman'ın Azerbaycan tortağında yaşama hakkı yoktu. Niye ölmüşsünüz? Niye ölüp yere girmişsiniz? Niye? Sizin özünüze, özünüze insan demeye hakkınız yoktu. Yoktu, ola da bilmez. Ola da bilmez. Hara, hara? Allah sizin bəlanızı verəcək. Bu, dağıdılmış kənddə, şəhərsiz qəb Allah sizin bəlanızı verəcək.